تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ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 فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لَهُوَ حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم